السلام عليكم ازيكم عاملين ان شاء الله النهارده هقول لكم على طريقه سهله وبسيطه تقدر توصل بيها الفي بي ان بحيث ان انت تقدر تخش على اي مواقع انت محتاجها وغير مسموح بيها في الدخول في بلدك في بي ان سهل وبسيط وفري جدا يلا بينا نشوف ازاي نقدر نوصل على اي في بي ان ونعمل اي بي من اي دوله احنا محتاجين نخش من عليها يلا اول حاجه هنا بنيجي نفتح جوجل كروم زي ما احنا شايفين كده وبعد كده بنروح على اكستنشنز وبعد كده بننزل على ماجيك اكستنشنز وبعد كده بننزل على اوبن كروم ويب بعد كده بنكتب في بي ان زين ميت بنختار الاكستنشنز كده وبنقول ادد تو كروم بعد كده هو بيحمل معانا وبيعمل تشيك وهيعمل ادد للاكستنشنز وبعد كده هنشغله معانا هنا هنا هو اهون باختار الاكستنشنز بتاعي وبدوس باختار وهو بيقول لي طريقه التشغيل ازاي وهنا بعد ما نزلت الاكستنشنز بتاعتي بدوس عليه وبختار فيفري في بي, بي انز الميت وهنا انا بقدر اختار الدوله اللي انا هخش من على الفي بي ان بتاعها وبختارها وهنا زي ما انتم شايفينه هو عمل كونكت باي جيرماني واشتغل معايا على الاي بي هات الالمانيه واقدر اخش على اي موقع انا محتاجه عشان اشتغل منه وهنشرح الموضوع ده بعدين. كده بعد ما خلصنا الفيديو بتاعنا ودخلنا على الفي بي ان ان شاء الله في الفيديو الجاي هقول لكم ازاي تقدر تستخدم الفي بي ان وتربح من وراه من على الانترنت وتشغله على المواقع الشغل اللي هي بتبقى اونلاين او الفريلانسر وتقدر تشتغل بيه ازاي. سلام